Sorin Ovidiu Vântu, o sanale pentru Putin, după succesul în alege, graie lui, Rusia inspiră zi respect. Aflat după gratii, dar la zi cu toate subiectele de mare interes. Sorin Ovidiu Vântu a continuat, în această dimineață. Seria postrilor pe Facebook cu un articol legat de succesul înregistrat de Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia. Omul de afaceri îl laud pe subliniere f de stat rus, susținând ce de subliniere este prezentat drept un barbar, nu a făcut altceva decât să subliniere ia apere cara prin orice mijloace. În lui, Rusia inspirați ziteam am liniere respect, scrie vântu. Băi, generaie, doar un preedinte barbar mai ordon uciderea teredătorilor de art. Într-un stat democratic și civilizat, teredătorii de art sunt alei senatori, sunt trimii ambasadori, ori li se dau catedre universitare. Cred ce, atât Putin-barbarul, cât înapoi ai a de americani care-i fugresc peste tot pe as și Snowden. vor lua exemplul României, resepele i pe tăredetori cu drectorii onoruri naionale, în loc se, i și i sau se, i ucid? i tot veni vorba de Putin? Înciudauria ei discrepane dintre pozițiile noastre sociale de astăzi, îmi iau libertatea de a-l felicita atât pentru alegerea lui, pentru preedinte ale Rusiei, cât și pentru ceea ce a făcut și face pentru a lui. Dincolo de toată propaganda pe care o vezi eu US, generaie, adevărul este ce Rusia este cea agresat de NATO, inu invers. Toată lumea ar vrea o bucnic din Rusia, iar Putin n-a făcut altceva decât să-i aperea rap, prin orice mijloace. I-o face atât de bine, încât toată planeta l-urte îl admiră în egal mesur. Graie lui, Rusia inspiră, zi pe mi respect. Sopre deosebire de Rusia lui el țin, desconsiderat ibat jocorii de setătule ele africane. Putin este un personaj care inspir merei miei demnitate, i de aceea, chiar dacă un politician iub, ascultând orbe ordinele de la Washington, ni l-a transformat în amic, mai cum să nu le respecti, scrie Sorin Ovidiu pe Facebook.